ممنوع المرور على العربات اللي كتجاوز جوج متر ونص في العرض الجواب واحد في العلو الجواب زوج في الطول الجواب ثلاثة هنا علامات المنع عندنا واحد جوج اسهم سهم الفوق وسهم في الاسفل هادو هم اللي كعلون لنا العلو الا كانوا هكا لنا العرض اذا هنا عندنا العلو ونشوفوا القنطره القنطره كتبين لينا تايه سؤال جوج، ندوز الجواب واحد، نوقف الجواب زوج. عندنا المسلك ديالنا، مسلك السير، ومسلك التجاوز، مسلك السير ديالنا في أشغال، إذا السيارة جاية لازم نوقف باش ندوز السيارة نكمل السير ديالي. سؤال ثلاثة، سائق السيارة البيضاء قام بإستعمال مؤشر تغيير الإتجاه. يمكن لي نستعمل إشارة ضوئية نعم الجواب واحد لا الجواب زوج مثلك السير العادي مسلك التجاوز أنا دابا في مثلك ديال التجاوز في واحد الطريق لي كدي وتجيب إذن هاد مو سيارة آه يعني أنا كتجاوز وهو دار سينيال إذن خصني ننبهو سؤال أربعة مسموح بالوقوف على الصف الثاني نعم الجواب واحد لا الجواب زوج دوزيام بوزيسيون، دوزيام بوزيسيون قدر نوقف باش ن... باش نقدر نوقف باش باش ننزل شي واحد ولا شي حاجة ولكن بشرط ما نعرقش حركة السير هنا الطريق راه خاوية نقدر نوقف ولكن ما نتوقفش سؤال خمسة من الواجب عليا نحاز اللي من نعم الجواب واحد لا الجواب زوج ملي كيكون لومبوتياج كيكون الزحام في الطريق كنشد المسلك ديالي خصني نبقى فيه سؤال 6 من الافضل ننتظر سياره الاغاثه داخل السياره الجواب واحد خلف حاجز السلامه الجواب 2 ديما ملي كنوقفوا في لوطروط ولا الوعكه الصحيه الوقوف والتوقف ممنوع الا للضروره ملي كنوقف ضروري خرج الركاب ونخرج انا ورا سؤال 7 من الواجب عليا نوقف عند علامه نعم الجواب واحد لا الجواب زوج فهاد حال... الحاله نعم الجواب لا الجواب الحاله عندنا علامه تقف ولكن قبل من الملتقى الطرق ماكاينش الخط ما كيبانش اذا نوقف الملتقى الطرق باش اللي بالي يجي من ومن ليمن. من الواجب نوقف عند العلماء؟ لا حتى نعم سؤال ثمانية الإشارات الطرقية كتعلم على ملتقى الطرق نعم الجواب واحد لا الجواب زوج منعراج خطير نعم الجواب ثلاثة. لا الجواب اربعة الإشارة الطرقية هذي كتقول لنا هناك فيراج خطير اذا كانوا غير بيضين ما فيش هاد الروص حمري راه كيلعبوا على الصوال ديال الطرق اذا هاد الارامات هنا كيقول لينا منعرج خطير ماشي ملتقى الطرق سؤال سعود الاشارات الطرقيه كتسمح بالتجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نتجاوز نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه هاد الاشاره مكتخص ناس كتخص الشاحنات الطريق كتسمح بالتجاوز ولكن الطريق كتدو كتجيب ديما ملي كيكون المنعرج ولا كتكون انعدام الرؤيه ما مكنضوبوش اذا الاشاره الطرقيه كتسمح بالتجاوز ولكن ميمكنش لي نتجاوز عارفش شكون جاي السؤال عشره نشعل اضواء التقابل في الحال نعم الجواب واحد لا الجواب زوج يمكن نشعل ضوء التقابل دابا هاد السيارة جاية نشد الليمن نقسم السرعة نشعل التقابل ديالي سؤال 11 في هذه الحالة يمكن لي نتخطى الخط المتصل الابيض نعم الجواب واحد لا الجواب زوج في الحالة يمكن لي نتخطى الخط البيض المتصل لكون أن الأشغال كاينه هنايا، إذن هنا كاينه عندي ضرورة وهنا هذه هادي كت- نغير المسلك، سؤال إثناش، <تصفيق> نشغل مؤشر تغيير الإتجاه ليسر، نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج، نبه بالمنبه الصوتي، نعم. الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة ندير السينيال باش يبان لها السيارة اللي ورايا يعني باش نعرف بان السيد راه كاين قدامي نبه السيد اللي يجي ورايا بسينيال نبه بالمنبه الصوتي لا السيد غادي يرجع البيكالا مكاينش خاطر علاش غادي نبهو سؤال 13 على طول الرصيف ديال من يمكن لي الوقوف نعم الجواب واحد لا الجواب زوج توقف نعم الجواب تلاتة لا الجواب اربعة ممنوع التوقف والوقوف في بلايصين خاصة بحال الدراجات هادي خاص بالدراجات الى خاص في بلاصة ديال الطوبيز الى خاص في بلاصة ديال المعاقين دوي احتياجات خاصة الى غير ذلك ميمكنش الوقوف والتوقف على كل يمكن التوقف لا الوقوف لا سؤال 14 العناصر اللي كتسبب انزلاق العربه هي السرعه المفرطه الجواب 1 عجلات في حاله جيده الجواب زوج كميه المياه كبيره على الطريق الجواب 3 ضروري ملي تكون الشخص نقص من السرعه السرعه المفرطه راه كتجيب لنا الانزلاق كذلك الكميه المياه الكبيره اللي كتكون في الطريق بعض المرات كيكونوا شي ضويا ديال الماء ذوك تما راه صعاب شويه في الطريق هذا السؤال بين غير من سؤال 15 يمكن لي نستعمل اضواء التقابول نعم الجواب واحد لا الجواب زوج واش يمكن لي نستعمل اضواء التقابول قلنا ديما النفق كنستعملوا ضوء التقابول هذا راه محل نفق غابه يعني شو هو نستعملو في التقابل عندنا الضلامنه سؤال 16 نتجاوز بسرعه جواب واحد نتسنى باش نتجاوز جواب جوج هنا باش نحاول نوصلو واحد القاعده عامه نتجاوز بسرعه مهما كان الطريق واخا الطريق تكون تسمح لك بالتجاوز واخا الطريق تكون مقاده يقولك نتجاوز بسرعه لا هاد نتجاوز بسرعه لا لان ملي كنبغي نتجاوز خاصني نراقب شوف المرايه ونشوف شكون يجي في الطريق وننبه ندير سينيال، بعدين نحاز اذا ديما الاسئله من حطو لك نتجاوز بسرعه واخا يكون سؤال ذاك مقاد يعني ممنوع عليك تجاوز نتسنى باش نتجاوز سؤال 17 التشوير الطرقي كيعلم على ان عدد الممرات نقص على بعد ميتين مترو الجواب واحد على مسافة ميتين مترو الجواب زوج هاد الإشارات مؤقتة نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة هنا التشوير الطرقي كيعلمنا ب على بعد ميتين مترو غادي تقلص واحد المسلك المؤقتة الأشغال يعني هنايا على بعد ميتين مترو ماشي على, على مسافة وهذه الإشارة مؤقتة ديما الاشارات اللي كيكونوا بالصفر كيكونوا مؤقتين كيكونوا ديال الأشغال. سؤال 18 على بعد 150 مترو أنا مجبر على الوقوف نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اللي من ومن اللي صر نعم الجواب ثلاثة لا الجواب اربعة علامة الخطر اللي كتكون على بعد مية وخمسين متر خارج المدينة وهنا عندنا واحد العلامة تكميلية على علامة تقيف على مية وخمسين مترو نوقف إجباري وخاطر تكون خاوية يعني علامة تقيف الوقوف إجباري عطو الأسبقية كذلك الليمن واليسار سؤال 19 الإشارات الطرقية كتسمح بتجاوز هاد العربة نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا راه قرب الخط المتصل شي راه الخط قريب بعضياته هنايا يمكنش لينا نتجاوزو سؤال 20 من الواجب عليا نغير الممر نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا كيقول لك واش من الواجب عليك تغير الممر هاد من الواجب هي اللي غير اللي دا السؤال بيزير منك أنك تغير المنور وفي ماشي من الواجب عليك سؤال 21 يمكن لي نتجاوز صاحب الدراجة النارية من جهة ليمن؟ نعم الجواب واحد لا الجواب زوج دي قلنا من جهة ليمن منع لنا التجاوز إلا لكنا السيد غادي دور جهة ليصر إذن هنا منع لنا نتجاوز وخضو خضر سؤال اثنين وعشرين، باش ندور على ليسر ندوز قبل العربة الزرقاء، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج، باش ندور ليسر في هاد الملتقى الطرق الأسبقية غاتكون ليمن، إذن ملي غندور هذا غيولي في الجهة ديال هاد السيد، إذن نعطيه الأسبقية يعني ندوز يعني من وراه ماشي قبله هنا راه تقدر تغير السؤال. سؤال 23 فهاد الظروف يمكن لي استعمال اضواء الوضع وحدهم الجواب واحد اضواء التقابل الجواب زوج اضواء الطريق الجواب ثلاثه اضواء الضبابه ديال القدام الجواب اربعه ديما باش نميزو ما بين الضبابه والشتاء ديما ملي كيكون سويكلاس خدام هنا راه كتكون الشتاء ملي كيكون سويكلاس راه كتكون ضبابه ديال الاسئله راه كيختلفو غير هذا للتسكير، هنا الشارع كنستعملو الضوء ديال التقابل والضوء ديال الضبابة ديال القدام. سؤال 24. ندوز بعد العربة، الجواب واحد. نوقف، الجواب زوج. هنا ما عندناش ما عندناش الحق في السباقية، السباقية كتكون اللي داخل القنطرة، إذن هنايا الطريق خاوية، نقدر ندوز من بعد العربة. سؤال 25. يمكن لي نوجد هذه العلامه على الطريق نعم الجواب واحد لا الجواب زوج على علبه الادويه نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة؟ هذه العلامه كتكون في الدواء ما كتكونش في الطريق وكيمنع علينا اننا آه يمكن لنا كيمنع علينا نصوبو بها يعني هذه العلامه على القوافل باكي ديال الدواء وممنوع علينا نصوبو في هذا الحال سؤال 26 عند ملتقى الطرق اللي جاي يمكن لي نوجد علامات اعطاء حق الاسبقيه نعم الجواب واحد لا الجواب جوج علامه قف نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه عند ملتقى الطرق اللي جاي علامات اولوية الاولويه, العلامات الأولوية. مش وعلامة قف هاي غادي تلقى علامة قف على 400 متر. سؤال 27 يمكن لي نبدا عملية التجاوز هاد زوج ديال العربات نعم الجواب واحد لا الجواب زوج. غير باش نحاولو نفهمو واحد القاعدة مزيان. عندما مطرف كتكون كدي كتجيك اول خفم مقطع من جهه اليسار ديالي اول حاجه ما كتجاوز جوج سيارات هذه واحده ما كنسيع شي سياره كتقوم بالعني ديال التجاوز هذه جوج اما هنا راه عندنا هنا اسهم ديال الحياز دازو إذن هنا هاي واحد هاي جوج اذا هنا ملي كيكون اسهم الحياز بانوا ليا في المرايا ما كنكملش عمليه تجاوز التجاوز هذه قبل كل شيء سؤال 28 الخطر المعلن عليه كيتواجد على بعد 150 متر تقريبا نعم الجواب 1 لا الجواب 2 كيمتد كي على 1300 متر تقريبا نعم الجواب 3 لا الجواب 4 علامات الخطر دائما خارج مدار الحضاري كيكونوا على بعد 150 متر هنا اذا هنا راه من وخمسين 150 متر غادي غادي نلقى الخطر اللي هو التساقط ديال الاحجار وهنا الامتداد اذا هنا قلنا ملي كيكونوا هاد وهنا وبنات السام هذه ما كتبقاش على البال كيتم امتداد هنا على بعد هدرنا بالقاعده العامه ديال ديال العلامه لانها كتكون على بعد 150 متر، إذا كانت هنايا تحت منا شي رقم كتغير القاعده العامه اللي 150 متر كتطبق اللي تحت منا، أما هنايا كنهضرو على امتداد أو على أو, أو على هذا المصطلح هو نفسه كيستعمل كيتغير مرة مرة السؤال 29 السيارة اللي قدامي كتمشي بسرعة 80 كيلومتر في الساعة يمكن لي نتجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج حضروا من هاد الأسئلة هادي هنا قالوا لك؟ قالوا لك السيارة اللي قدامي كتمشي ب 80 كيلومتر بغاو يقولوا لك بأن الطريق الوطنية راه كتمشي ب 100 كيلومتر تقدر تدوبل ب 90 ولا 100 ماشي مشكل ولكن هنا عندنا واحد عندنا واحد عندنا واحد مسالك وخط راه غادي اتجاه واحد نقدر نضوبل التشويه كيسمح لي بالتجاوز ولكن هنا راه غيتقلص واحد المسلف هذا المسلك ملي كيكون غيتقلص على البعد ديال اقل من 400 متر يعني 320 50 ما كنضوبلوش يعني كنرجعوا لليمين ديالنا نشدو الليمين ديالي كانت 400 هنا كنقدروا نضوبلو كنردوا البلاد مساله هذه هو التقليص ديال المسلك ديال التجاوز هنايا ما يمكنش نضوبلو سؤال 30 باش نتجاوز صاحب الدراجة نخلي مسافة أمان جانبية ما كتقلش على متر جواب واحد متر ونص الجواب زوين خارج المدينة باش نقوم بالتجاوز واحد دراجة نارية ولا هوائية ولا مجموعة من أشخاص ولا شعارات مجرورة ضروري نخلي واحد من يترون. سؤال واحد وثلاثين شنو هي الألوان الجاذبية الممكنة واللي كتعطي للسائق المعلومات لما عندهاش طابع استعجالي الحمراء جواب واحد البرتقالية الجواب زوج الخضراء الجواب ثلاثة، الزرقاء الجواب أربعة هنا راه حتى الحمراء ان راه كاين الأحمر اللي ما طابع سيجاني بحال الباتري، الباتري مايمكنش نوقفوا فيه ما كيعطيش طابع سيجاني، لكن هنا غانركزوا على البرتقالي وعلى الأخضر وعلى الأزرق، البرتقالي هو اللي كيعني لنا بأن الضوء ديال الضبابة خدامين وهذا وهذا الأضواء العاديين والنسائيين، المهم الأحمر هو اللي كيقول لي يدير لنا الخطر سؤال 32 نوقف جواب واحد نستعمل المنبه الصوتي وندوز جواب جوج ديما ملي يكون الراجلين في المسلك ولا غيدخلوا المسلك هنا حط رجله ديما نوقف هذا امر مفروغ منه المنبه الصوتي ممنوع لنا نستعملوه في المدينه الا الخطر سؤال 33 الممر اللي على السكه الحديديه كيتواجد على بعد 100 متر نعم الجواب واحد لا الجواب زوين بحواجز نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه ردوا البال للمساله ديال ديال الشريطات اللي كيكونوا هنا هادو كل شريطه 50 متر اذا كانوا ثلاثه الشرطه 150 متر اذا كانوا جوج الشرطه ثمانيه متر اذا كانت شرطه وحده كان 50 متر هنا علامه الخاطر على بعد 150 متر كتلغى القاعده كنطبقوا ذوك الشريطات هما اللي كنخدموا بهم، إذا م... مئة وخمسين على بعد مئة وخمسين متر غلقه السكة بالحواجز، إذا لكانت ماشينة هنا بلا الحواجز كتكون الماشينة بلا حواجز، أما لكانت هذي كتعني الماشينة بالحواجز. سؤال 34 باش نتجاوز هاد الشاحنة يمكن لي نتبع السيارة البيضاء، نعم الجواب واحد لا الجواب زوج. هنا عندنا واحد الخط متصل بجهه اليسار ديالنا كيقول لنا الطريق ذات اتجاه واحد يمكن لي نتبع السياره اللي ضوبلات. يعني يمكن نتبعوا شي سياره كتقوم بالتجاوز قدر نتبعوا شي مشكل في الطريق ذات اتجاه واحد. سؤال 35 هاد العلامة كتعلم على ان الطريق غتضياق. نعم الجواب واحد لا الجواب زوج. أن جوانب الطريق غتضياق. نعم، الجواب ثلاثة، لا، الجواب أربعة. قبل ما كنا عارفين هاد العلامات الطرقية، تشوير بصفة عامة لا أفقي ولا عمودي، كنجاوبوا على كثير من الأسئلة. راه كاين الرابط لتحت يمكن لكم نرى للسيت راه فيه جميع العلامات بالشرح ديالهم. هنا عندنا علامة الخطر على بعد 150 متر، الطريق غتضياق من جهة اليمين ومن جهة اليسار، إذن الطريق غتضياق. ردوا البال راه كاين هنايا تبدا المرات كيكون غير لليمين ومن بعد المرات كيكون على اليسار بعدا ماشي كيكون لليمين ولا هنا عندنا لليمين ولا اليسار واخا ما ذاكرنمش نفس السؤال هما هنا عطينا غير طريق كضيق راه الطريق كضيق بدا المرات فيكونك الطريق الضيق من لليمين ولا من اليسار خصكم نفرقوا بين هذه المسائل ان الجوانب الطريق كضيق ما كاينش جوانب ديال الطريق الضيق هنايا في هذه المسائل سؤال 36 <تصفيق> نتابع عمليات التجاوز. نعم الجواب واحد لا الجواب زوج. انا, أنا ما يمكنش نتبع عمليه تجاوز اللي جوج الحوايج انه هاد الطريق كدي وتجي كاين انعدام الرؤيه ما كنعرف شكون جاي هنايا اول حاجه ثاني حاجه في المغرب كيبان لي بحال تنزلنا شي اسوام ديال الحياز واخا لا يعني ما متاكدينش منهم 100% يعني نرجعوا نشوفوا شنو كاين قدامنا، ملي كتكون الطريق ما كتبانش لنا شنو شكون غيطلع من قدامنا، ما يمكنش نتجاوزو، إلا كان الخط متصل يمكن نتجاوزو، لأن ما غيجي حتى واحد، أما دابا ما عرفناش شكون غيخرج لنا من هنايا، يعني الطريق عيدا من الرؤية ما كنتجاوزوش في المنعرج جوا الهبطات في الطلعات. سؤال 37 ملي كتكون أمطار كثيرة، يمكن لي نمشي. بأضواء الوضع وحدهم الجواب واحد بأضواء التقابل الجواب زوج بأضواء الضباب ديال القدام الجواب ثلاثه بأضواء الضباب ديال الخلف الجواب اربعه أنا راه سوي بلاص ما كيبينش لنا بلي راه كاين لكن هما راه رمزوا لنا بها يعني هما قالولنا في السؤال مني كتكون الامطار كثيره يمكن لي نمشي فالاضواء اوضع واحدهم لا غنمشي فالاضواء ديال التقابل والاضواء ديال الضبابه قدام غير باش من معلومه بالتذكير فقط باش نفرقوا ما بين الضبابه والشتا كما ذكرت من قبل هو سوي كلاص اللي كيكون سوي كلاص طالع كنعرف راه الشتا وهنا راه رمزوا لينا بالش قالوا لينا الشتا حيت سوي كلاص ما مبينش لينا بلي راه الشتا هابط باش نعرفوا هاد المساله هذه سؤال 38 أنا أول واحد كيتواجد قدام حادثة جسمانية، من الواجب عليا نوقف نعام الجواب واحد، لا الجواب زوين، نعلم الإغاثة نعام الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. ملي كنلقاو شي حادثة ديال السير قدامنا كنوقفو وكنحلو مكان الحادث وكنعلمو الإغاثة وكنقدمو مساعدة. اذا اذا لقيت شي واحد واقف ما نوقفش اذا كان طومبيلونس ما نوقفش راه غادي نعرقل السير لاحظوا شي ان شاء الله غادي نطرقوا لهذ الاسئله في واحد سلسله ان شاء الله من الاسئله ديال الامتحان ان شاء الله في سلسله القادمه السؤال 39 في هذه الحاله يمكن لي التوقف على اليمين او على اليسار نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا غير باش باش نحاولوا ان نذكروا واحد القاعده ديال التوقف التوقف في الطريق هنا عندنا بحالين الصراع يمكن لينا نوقفوا على جهه اليمين ولكن واش نوقفوا على جهه اليسار لا علاش ماشي عقبل قبل البلا كنهنا كاين هنا لا على قبل ان الطريق ملي كتكون ذو الجيل كنتوقفوا في الجهه ديال اليمين ديالنا كنتوقفوا في اليمين وفي اليسار الا كان الطريق ذات اتجاه واحد ولكن بشكل من عرقلوش حركة ديال السير ردوا البلد مسئلات احنا بغينا غير نعرفوا واحد القاعدة من ضمن هاد السؤالات سؤال 40 عجلة ما من فخاش بالقدر الكافي كتعرض للتلف بسرعة خاصة في وسط الاطار المطاطي نعم الجواب واحد لا الجواب زود كتسبب في عدم انضيبات العربة على الطريق نعم الجواب ثلاثة لا الجواب ربعا من الحوايج اللي لازم ناخد قبل من قبل من حرك السيارة أنني نقلب البنو البنو لما كانش من فوق كي يكون سومي كي أبطر على السيارة الوقود كي أبطر على الحركة ديال السيارة في طريق وكي تسبب في عدم انضيبات ودبدابات في المقود يعني تا الى جانب ان عدم انضباط العربه على الطريق كي ندمدباش كيف انايا في البولون وكذلك الوقود الى قال لكم واش مثلا العجله لما ما مزيان مزيان واش كتاثر على استهلاك الوقود بالطبع كتاثر يعني كتاثر على استهلاك الوقود لان يعني الطوموبيل الموطور تولي خدام كثر من القياس ديالو كذلك من المراقبة أن ضروري قبل من تحرك ضروري رقب البنوات، ال الماء، الزيت، السويغلاس، الضوء إلى غير ذلك